તેદી તારા કુળ માં કદાચ હું મેલડી પૂજાતી હોય કે ન પૂજાતી હોય બેઠી હોય કે ન બેઠી હોય પણ કોઈ ગામના જાપાના ખીલ હું બેઠી હોય કોઈ ગામના ચોક બેઠી હોય મારા નાના એવા થોડી ના આવી અને આંખ માંથી તૈણેક આહુડા પાડ અને જો તને કમોચે મરવા દઉં તો જગત હું મેલડી ન હોય